У цьому відео даю покроковий порядок дій, що робити, якщо банк вас питає походження коштів, блокує ваш рахунок або взагалі відмовляється вас обслуговувати. Даю порядок дій, який ми робили на практиці, оскільки ми вже пройшли десятки справ клієнтів, тому додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. І, крім того, у відео вас чекає бонус. Додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Трішки почну з історичного екскурсу, буквально пару секунд. Ще в 2010-х роках у країн Великої Сімки та і в країнах Великої Двадцятки появилася така штука, як фінансовий моніторинг. Справа в тому, що держави, великі держави, помітили, що вони не можуть справитися з грязними грошима, тому зобов'язали справлятися з грязними грошима банки. А якщо банк не справляється з цими грошима, не контролює свого клієнта, то, відповідно, держава штрафує банк на мільйони доларів, а також може навіть забрати ліцензію. І таким чином появився фінансовий моніторинг. До нас ця тенденція почала доходити орієнтовно в реальному вигляді в 2017 році плюс-мінус, і звичайно що щорік тим сильніше банки починають перевіряти. Фактично, у нас станом на сьогодні майже щодня звертається новий клієнт з проблемною ситуацією, яка може відрізнятися від інших ситуацій. Ми їх детально опрацьовуємо та допомагаємо клієнтам, і якраз на основі цих реальних ситуацій я зараз з вами буду ділитися своїм досвідом. Перш за чергу, для того, щоб зрозуміти, а що відповідати банку, треба зрозуміти, а що банк у вас хоче. Тому я хочу виділити декілька нюансів, коли до вас звертається банк, і відповідно пояснити, як на це реагувати, залежно від звернення банку. Зазвичай бувають наступні ситуації, які ви бачите зараз на екрані. По-перше, це, звичайно, що запит просто оновити відомості. По-друге, це буває запит про фінансові документи. По-третє, деколи банки люблять дати просто гігантський перелік документів, які потрібно дати, і звичайно, що ви в більшості всіх цих документів не маєте. Ми це будемо обговорювати, що з цим робити, зараз у відео. Крім того, буває така ситуація, коли банк частково або повністю блокує гроші на рахунку, і в найгіршій ситуації бувають випадки, коли банк повністю вас блокує і взагалі ігнорує. Це найскладніша ситуація, але і її ми проговоримо і маємо певний порядок дій. Насправді, почнемо поступово і почнемо з найпростішої ситуації, коли банк вас просто просто просить оновити відомості. В таких ситуаціях не панікуємо, додаємо їм нові паспортні дані, новий ідентифікаційний код, і зазвичай банк любить в таких ситуаціях деколи ставити якісь питання, так от спокійно відповідаємо на такі питання, і зверну вашу особливу увагу, якщо банк питає, скільки ви плануєте заробляти, то ставте цифру побільше, тому що чим більше поставили, тим більше шанс, що за маленькі якісь гроші вас банк питатися взагалі нічого не буде. Але насправді вже далі ми будемо розбиратися з вашими ситуаціями, тому рухаємося далі. Найграс складніша ситуація полягає в тому, що банк питає фінансові документи або скинув великий перелік документів, які ви маєте йому скинути, а таких документів у вас нема. Що робити? В такому випадку, звичайно, ще треба добре подумати і пошукати, можливо, є якісь Зачіпки, які можна знайти для того, щоб надати банку реальні документи, які підтверджують ваші доходи. Ну, забіжу наперед. Навіть не тратьте час писати, що вам друг подарував, що у вас є розписка, або що ви тільки що з батьком підписали договір позички. Таке вже давно не працює. Роки два мінімум. Почніть з того, що проаналізуйте, чи продавали ви автомобіль. Навіть якщо продавали рік-два тому, все одно беріть копію договору, долучайте. Чи продавали ви нерухомість? Можливо, давніше продавали, все одно беріть договір, долучайте. Можливо, у вас в іншому банку є великий оборот грошей, долучайте цю випуску. Або можливо, у вас в іншому банку є депозит, долучайте про це документ. Якщо ви працюєте на якійсь роботі чи працювали на якійсь роботі, візьміть довідку з податкової, долучіть цю довідку і покажіть банку, що ви дійсно можете отримувати гроші. Навіть якщо у вас нічого цього немає, але у вас є дружина, батько, дідусь бабуся, які мають хороші документи про доходи, долучайте ці документи. Це є близькі члени родини, і їх доходи звичайно що враховуються. Крім того, навіть не соромтеся, якщо у вас був день народження, якщо у вас були іменини, якщо у вас було весілля, то вам дійсно друзі могли дарувати кошти, а дарування воно не обкладається податком, теж про це кажіть. Насправді, в цілому, бачите, в чому суть моєї логіки в даній ситуації? Вам потрібно довести дві речі. По-перше, гроші отримані законно, по-друге, ці гроші або оподатковані вами вже, або вони підлягають так Категорію, в яку вони не оподатковуються. Перед тим як піднімати рівень складності і рухатися далі. Я вам хочу знову ж таки нагадати, що у нас стартував курс сам собі юрист, і в межах цього курсу у нас є окремий величезний блок про фінансовий моніторинг, де ми обговорюємо на основі реальних ситуацій, як ми допомагаємо клієнтам розблокувати блоки банків. У нас є скріншоти банків, у нас є скріншоти переписки з банками. У нас є всі відповіді, які ми готували. У нас повністю всі ці документи збережені. Ми їх систематизували, структурували і детально з коментарями вам будемо пояснювати, чому ми робили так, що до цього привело і в чому була наша логіка. Тому, якщо вам дійсно це цікаво, подумайте для того, щоб взяти участь в курсі за посиланням в описі до цього відео. Ну і звичайно, що в курсі будуть також і такі популярні типові судові справи, договори, аудити бізнесів, нюанси ведення бізнесу. Тому в цілому це досить хороша інвестиція в такі знання. Якщо вам цікаво, подумайте про те, щоб взяти участь в курсі. І, до речі, я навіть не очікував, курс досить активно бронюють кількість місць обмежена, тому поспішіть, щоб не пропустити забронювати собі місце. Найгірша ситуація, звичайно, що це вже коли банк реально заблокував якусь частину грошей або взагалі ваш банківський рахунок, а ще гірша ситуація, це коли банк взагалі вас ігнорує, навіть не дає можливість скористатися онлайн-банкінгом чи додатком на комп'ютері, взагалі ви не можете користуватися банком. В таких випадках потрібно йти двома шляхами. Якщо у вас є хоча б якесь поняття, що у вас банк хоче, і він вам хоча б щось говорить то користуючись попередніми порадами, поступово проходьте ці кроки, але врахуйте той нюанс, що вам не просто вже потрібно на цей раз дати банку документи, кинути йому на розберися з цими документами, думаю, що в мене все окей. Вам треба детально підготувати опис цих документів, чому саме ці документи підтверджують, що ваші кошти законні, легальні, і долучати ці документи, описуючи їх. Але якщо у вас така ситуація, що банк взагалі вас ігнорує, ви навіть не можете зрозуміти, що він у вас хоче. Ну в такому випадку вам тоді треба підготувати письмовий, паперовий лист в банк, відправити його на юридичну адресу поштою, Укрпоштою, і це буде зафіксовано юридичний факт про те, що ви хочете з банком розібратися і в мировому порядку вирішити цю проблему. І відповідно далі дивимося. Якщо протягом 30 днів банк вас ігнорує, зараз ми це обговоримо. Але знов ж таки досить часто банк дає якусь відповідь на такий офіційний запит. В такому випадку читайте уважну відповідь і на неї відповідно реагуйте, але знов ж таки враховуйте попередні поради, які я вам надав в цьому ролику. Якщо банк все одно після 30 днів вас ігнорує, ну тут знову ж таки тільки звертатися в суд. А детально про судові справи ми говоримо на нашому курсі Сам собі юрист, тому переходьте за лінком в описі, ознайомлюйтесь з програмою курсу. Знову ж таки, треба бути готовим до того, що суд, на жаль, триває певний час. Приблизно 5-8 місяців це середня судова справа, але треба розуміти і той факт, що насправді по закону банк не має права вас заблокувати гроші на банківському рахунку. Так, банк має можливість вам заморозити ці кошти не більше ніж на 3 дні і вимагати у вас різні документи про походження цих коштів. В гіршому випадку банк по закону має право вас заблокувати і не обслуговувати і сказати, заберіть гроші в інший банк. Але на практиці банки добровільно гроші, звичайно, ще повертати не хочуть. Тому в суд приблизно 90% справ таких є виграшні. Тим не менше, на цій такій середньопозитивній ноті не переключайтесь, нажимайте зразу на екрані на мій плейлист з десятками відео про фінансовий моніторинг. Якщо у вас сталася дійсно така проблема і вас вже заблокували, то цей плейлист буде для вас дуже корисним. Та й знову ж таки, щоб попередити проблеми, цей плейлист теж буде корисним. Побачимось в наступному ролі.